دي جي مصري برودكشن شيش بيش يلا عملك يلا زين يلا زين شيش بيش عملك شيش بيش عملك ده نفضل عليك بعد ربنا شيش بيش يلا نص راجل صاحب كيف امل وصحبه وغضر كيف نص راجل صاحب كيف امل وصحبه وغضر كيف لو فين <متصفيق> هرقل انا هدوسه وفي المنام انا كبوسه لو فين انا فاضل عليك بعد ربنا دي جي مصري برو داكشن <تصفيق> محمد مزيكا ده ملك على عبد